السلام عليكم كيف الجميع؟ شو اخباركم؟ واهلكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا يا جماعه باختصار رح ابدا مباشرة انا طولت عليكم تكة صغيرة بموضوع الذهب لسبب. لأنه ما في كلام ينحكى، يعني بمعنى موضوع الذهب نحن بفضل الله عز وجل أصاب الهدف بالضبط بل زاد وشوي صغيرة، وتقريبا نحن كنا قايلين بين 2020 ل 2050 تقريبا طلع القسه كم دولار بعدين نزل الحقيقه طيب حتى كنا حاكين بمقاطع سابا يا جماعه دائما بكرر وبقول ما تجوا لمقطع فورا نرجعوا للمقاطع الأبل قبل كنا حاكين حتى سيقوم بصناعه دايفيرجنس يعني هالقمه اقل من هالقمه ولكن كما كدي بالعكس ماشي بالعكس فبفضل الله عز وجل من هون تقريبا نحن حكينا بفضل الله عز وجل صار بالضبط 100% بفضل الله تبارك وتعالى الحقيقه كلام كثير يحكى الان ما في ما في كلام كثير يحكى الان ما في ولكن ان شاء الله تعالى المقطع الجاي او اللي بعده غالبا الجايه لليورو يو اس دي واللي بعده تحديث كامل لموضوع الذهب تحديث كامل لموضوع الذهب ان شاء الله راح احكي عنه بس بهالمقطع راح يكون بسيط ولطيف راح احكي بس التصحيح المتوقع التصحيح المتوقع ولكن بشروط ماشي طيب هلا اول شيء بتوقع في تقريبا يمكن خمسه سته سبعه الله اعلم من مقاطع الذهب بل يمكن حتى اكثر يا جماعه شوفوا المقاطع اللي قبل وعيدوا ال التحليل اللي حكيناه كثير من قبل ما تجوا مباشره لهالمقطع طبعا التحديث ان شاء الله تعالى المقطع مش الجاي الجاي غالبا يوري اس دي اللي بعده سيكون من هالقاع صعودا بعد هلا هالمقطع لطيف بدنا نحكي شوي صغيره على التصحيح طبعا هذه القمه يلي وصلنا اللي هي اعلى قمه تاريخيه وصلنا المؤشر ماشي هلا باختصار يا جماعة إذا بتشوفوا معي خلينا نعدل طيب هلا مثل ما متعودين مع بعض إنه نحن ما بنحلل أوريدي يعني بنحلل مع بعض والله علم واحد ماشي اثنين ثلاثة و 4 بعدين لخمسه خلينا نشوف ثلاثه ممتده ها وصل واربعة 224 طبعا هالنزلتين ثلاثه ما ما كثير يعتد بهم ان شاء الله تعالى خلينا نشوف خمسه من ثلاثه شو طولها قلنا خمسه غالبا رح تكون 38 خمسه دائما يا واحد الموجه العاديه من الممتد يا 61 38% ها شايفين يا جماعة؟ شايفين يا جماعة ثمانية ممتاز، طيب معناتها انتو روحوا، معناتها هادي نرجع لل H4, معناتها عنا A عنا غالباً B، خلينا نشوف B، طبعاً مثل ما كل مرة بنقول ها ممتاز، شايفين يا جماعة وصل لبين الثمانية وثمانين ماشي؟ وصل. ل 88 هذا ب هذا ب الى هاللحظه مسوده ب وهذه مسوده ايه هذه مسوده ب هذه مسوده ايه نحن الان في سي خلينا نشوف سي وين متوقع تصل طبعا هذا الكلام من بنقول دن او من بنقول تمام اذا راح قفل المؤشر تحت هذا القاع إذا قفل المؤشر تحت هذا القاع. إذا أفل تحت هذا القاع فبده يصل على الأقل لهالمستويين. إذا كمل هبوط فغالباً سيكون التصحيح كتير كبير. يعني ركزوا معي يا جماعة، هلا هو إذا أفل تحت هذا القاع، هن ترتيبات كلام دقيق للغاية. إذا قفل تحت هذا القاع بده ينزل أو 88% إذا كمل إذا كمل فحتماً بدي يعمل واحد اثنين ثلاثة ممتد مثلاً أربعة خمسة وستكون كلها إيه كلها إيه خمس موجات إيه ثم ثلاث موجات بي ثم خمس موجات سي نزولا بقد إيه اللي كاملة ماشي هالكلام رجعوا رجعوا المقطع الفيديو كم دقيقة لورا ورجعوا اسمعوه كويس كتير دقيقة طيب معناته نحن هلا في عنا إذا أفل المؤشر تحت هالقاع عنا هالمستوى أو هالمستوى بس ما في كلام تاني يحكي على الإطلاق في الذهب الآن وأي كلام آخر عن الذهب الآن لا يعتد به للأسف يا شباب للأسف للأسف للأسف شفت مآسي خلينا نقول بمقاطع الفيديو والله والله حتى وقت كانت حتى وقت كانت مستويات عند هالمستويات وعند هالمستويات وعند هالمستويات صار يقولوا حتى في حتى في ناس عند هالمستويات صار يقولوا انه بده ينزل لل 1900 وال 1100 وال 1500 ولكن كان في هدف علوي متوقع وصار فلذلك ما ما ما, ما تشتت حالك ما تشتت حالك خير الكلام ما قل ودل مثل ما تعودنا على بعض كلمه برزق الله عز وجل وتوفيقه دقيقه بسيطه لطيفه توصل اللي بدك اياه. يعني. هلا ما في كلام يقال اخر، لذلك المقطع صغير. ان شاء الله تعالى المقطع مش الجاي اللي بعده راح احكي عن عفوا عن التصحيح عن تحديث الذهب. بدءا من هذا القاع صعودا بالتفصيل، طبعا مع العلم نحن حكينا بمقاطع قبل بس راح نكمل ان شاء الله. وبالنسبه يا جماعه لليورو يو اس دي مثلا حتى طبعا على فكره اجيت على بي اس دي بالصدفه حتى عم يجيب التحليل بالضبط مثل ما حكينا من شهور بالنسبه لليورو يو اس دي بالنسبه بالنسبه لليورو يو اس دي كما رح يصير فيه طبعا المقطع الجاي ان شاء الله غالبا سيشكل هنا مركب غالبا بس طبعا إسا لازم يقفل فوقها القمه ما فينا ناكد على هالكلام ان شاء الله تعالى بالمقطع الجاي رح احكيه بتفصيل كبير على كل أحوال المقطع لطيف صغير خير الكلام ما قل ودل تفضلوا هي تحليل الذهب بشكل لطيف ان شاء الله وتعالى الامور على خير بنشوفكم في مقطع جاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته